Краєзнавчий музей. Тут на третьому поверсі можна побачити макет собору, з якого планують зробити копію та встановити на місці, де будівля стояла до 1936 року. Макет Миколаївського адмиралтейського собору, що експонується у наших залах, є унікальним. Перш за все, він сам є історично, історичною пам'яткою, оскільки датується приблизно першою половиною 19-го століття. На ньому зображений зовнішній ...вид головної церкви Чорноморського флоту у її конструктивному виді, вигляді від 1794 року». Заклали собор, про макет якого йдеться в 1790 році. Освятили будівлю через чотири роки у 1794-му. «В граді собора були захоронені... В огорожі собору були поховані священники, які очолювали цю парафію. Це документально встановлений протоїрей Овсянкін, Виноградський та Романський. На жаль, лише рештки Михайла Фалеєва зі склепу перенесли на старе міське кладовище. А могили цих священників просто зрівняли з землею і не залишилось ніяких слідів, що ці люди там поховані. Попередньо макет масштабом 1 до 80 планують відлити з бронзи та встановити в районі цієї клумби. ...на спеціально облаштованому місці. «Зараз відбуваються консультації з фахівцями, а найближчим часом... ...буде винесено це дане питання на розгляд консультативної ради... ...з питань охорони культурної спадщини. Тому що е, це дуже кропітка робота... ...важлива робота і помилитися тут не можна». Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.